Curtea de apel București a dat o mare lovitură lui Gigi Becali, patronul FCSB trebuie să îi peletească a în inamicului său de laxa. Definancatorul FCSB Gigi Becali a fost obligat de Curtea de Apel București sub linieră Tila Plata unor gubiri în valoare de 30 de mii de euro, în urma procesului intentat de juristul clubului Xasteaua, Florin Alpan. Decizia nu este definitivă. Curtea de apel București sublinierea a respins apelul formulat de Becalis sub I-a stabilit cuantumul desgubirilor ce treta al pan la 30.000 euro. Respinge apelul formulat de apelantul prat, ca nefondat. Admit apelul formulat de apelantul reclamant. În bună parte sentinca apelat în sensul ce stabile pe linieră tătoantrumul la suma de 30.0 30 euro. Menține restul dispozițiilor sentinței. Obliga apelantul purât să peletească apelantului reclamant suma de 50 lei, cheltuieli de judecat în apel. Cu recurs un 30 de zile de la comunicare, se arată în solicia pe scurt prezentat pe portalul instanțelor de judecat, conform newsro. Financatorul echipei FCSB George Becali sub linierei juristul clubului Xasteaua, Florin Alpan. S-au contrat în repetate rânduri pe tema folosirii numelui steaua sublinieră-i steaua Bucure sublinieră